Příjmení Pilař. Příjmení, které důvěrně a právem znají houslisté z celého světa. Rod Pilařový z Hradce Králové staví a opravuje housle téměř 100 let. Dobré jméno a kvalitní ruční práci šíří už několikátá generace pilařů. Dědeček tady v Hradci, začínal 1924, když přišel po, po Vandru, jak se tehdy když se vyučil, byl tovariš. A byl na vandru v Berlíně, v Hágu, v Holandsku, ještě měl něco vyjednaného v Paříži, ale tady se mu v Raci nabídla možnost převzít dílničku, s krámkem na, na dnešní Dukelský ulici, tehdy to byla Husova. Přebíráme tradici Krkonožské houslařské školy v Slava Metelky v Pasekách. Tomáš Pilař nejenže staví vynikající nástroje, ale o jejich vzniku umí i poutavě vyprávět. Při práci používá dřevo ze smrku a javora, které musí mít rezonanční kvality. Takový smrk roste v oblasti Alp na Svazích v nadmořské výšce kolem jednoho tisíce metrů. Dřevo nakupuje v hranolech, které pak dlouhá léta zdraje ve skladu. Výroba jedné houslí trvá několik měsíců. No, tak ty housle, takový ty mistrovský, který, který stavíme, tak vlastně ten proces trvá třeba 30 let, protože před 30 lety jsme získali dřevo, to rezonanční smrk Javor, pak to třeba 30 let tady. Leží ve skladu po 30 letech, to vezmu, a během jednoho roku vzniknou, vzniknou houslet. Pilaři vnímají houslařinu jako spojení řemesla s uměním. Při stavbě nástrojů jsou podle Tomáše pilaře důležité tři aspekty. V první řadě materiál, dále konstrukce a třetí věc je lak. Teprve když se toto všechno spojí dohromady, vzniknou kvalitní housle. Vedle nich se však pod rukama Tomáše Pilaře narodilo také několik kusů tzv. kvintonů, což je pětistruná viola. Pilařovi ale nástroje i opravují. V rodinné tradici už pokračuje dcera Tomáše Pilaře Šárka. Nejen výroba zručnost, ale především dobrý hudební sluch. Tím vším disponují Pilařovi. Za desítky let vyrobili stovky kvalitních nástrojů, které dělají radost po celém světě. Já prostě každému nástroji dávám všechno, co, co ve mně je. Samozřejmě, že, že někdy ten nástroj má nějakou, nějakou svoji životní cestu, která je třeba víc výjimečná než, než toho jiného nástroje. Ale je pravda, že ty nástroje jsou prakticky na všech, na všech kontinentech, asi kromě Antarktidy. <laughs> Pilařovi už v těchto dnech přemýšlejí, jak oslaví 100 let existence rodinné firmy, která připadá na rok 2024.